Is it? النهارده يا جماعه النهارده يا جماعه هنعمل طبخات تيك توك النهارده هنجرب اغرب طبخات تيك توك طول عمري بتفرج على السوشيال ميديا وبشوف طبخات غريبه طبخات غريبه بتتعمل وهاموت وادوقها الناس بتقول عليها حلوه والناس بتاكلها وبتقول طعمها حلو فعلا فانا كتبت على الانستجرام وقلت يا جماعه اللي عنده طبخات تيك توك غريبه يبعتهالي قول كلكم بسم الله ما شاء الله بعتولي اغرب طبخات تيك توك هنشوفها طبعا ال6 دي هتبقى من اجمد السلاسل ثاني اجمد سلسله على يوتيوب طبعا بعد سلسله التقييمات بما يرضي الله بما يرضي الله هتبقى ثاني ان شاء الله اجمد سلسله تعرفوش يا جماعه إن انا كلب طبخ اصلا إن انا انا اصلا مولود في مبخ. اللي قدامكم ده عباره اصلا عن كيتشن ماشين قاعده قدامكم فانا اسف لكل الناس اللي بتعمل طبخه على اليوتيوب فلو انت عايز السلسله دي تكمل ونعمل حاجه جديده في رمضان الفيديو اللي فات 35000 لايك فأ يعني اشكركم على دعم بتاع الفيديو اللي فات فركزي معايا يا ست الكل ركزي معايا يا ست الكل النهارده ان شاء الله انا ظبطت كل حاجه لو عايزه تحافظي على بيت جوزك تقدري تبسطيهم اوعي تعملي طبخه من اللي احنا بنعمله النهارده دي اوعي اوعي تقربي ولا تفكري اي طبخه كيو عملها قدامك انسيها امحيها من يا جماعه هل زي الزفت زي الفيديوهات كده اكله هيقدر يطلع طعم مختلف خلينا نشوف الطبقات اللي هنعملها النهارده بس قبل ما نشوف الطبقات الفيديو ده وصل ل 40,000 لايك like هنجرب حاجات ثانيه كتير عشان نقتصر على الاكل بس الفيديو ده ل 40,000 لايك like يعني ايه انت شايف الفيديو كده بنعمل حاجه جديده بنجيب افكار اكتب لي تحت في الكومنتات اقتراحات نجربها حاجات نجربها اسرح بخيالك في الكومنتات خلينا نشوف يا جدعان خلينا نشوف الفيديوهات اللي اتبعتت لي النهارده ونشوف الطبقات يا رب وفقنا يا رب ندعي يا جماعه ربنا عشان ربنا يكرمنا. <تصفيق> اوكي اول فيديو يا جماعة انا اعمل مقارون. انا بحب المكرونة بصراحة هي تقريبا رصت المكرونة رصة كده هتدلدق هتدلدق بصل وبعد كده ايه شوية زيت مفيش اوليف اويل بصراحة مفيش زيت زيتون بصراحة فهنجيب زيت عادي معلش نقتصد بقى احنا في سلسلة جديدة فهنقتصد مع بعضينا ماشي نحط شوية توابل بعد كده ايه نحط مية مخلية اوكي يا نهار اسوح انا هجيب كل ده دي. بعد كده همكسه ماشي هليط كده كله في بعضه ماشي اغطيها وادخلها الفرن وتطلع بقى مكرونه ايه؟ بالصلصه ليه نعمل كده بقى وما نسلقهاش انا معرفش، يعني المكرونه المايه المغليه اثرت معانا في ايه؟ ممكن يدينا طعمة مختلف معرفش، خلينا نروح نجيب الحاجات ونيجي تاني. احنا اول عايزين الصينيه بها اللي نعمل بيها اول عايزين الصينيه اللي هنعمل فيها المكرونه، انا ما عنديش صينيه نعمل فيها المكرونه، لان السلسله تقع مننا، هو تقريبا على ما اتذكر ان ده ينفع يخش الفرن، والله الفيديو لو ما اترفعش، لو عملناه في فيديو ما اترفعش ان انا ولعت، فاحنا هنجيب دي دي نحط فيها فوق وندعي هي بصوا مكتوب عليها ميدن ايجيبت مش كده يعني هي تخش الفرن انا حاسس ان مراتي هتقتلني دي تخش الفرن ولا ما تخش انا خايف ولا بلاش نولع في البيت طب انا عملت حسابي وجبت طاسه نعمل فيها ايه بس الطاسه دي بقى اكيد بتخش الفرن بتاعه الفلانشه هنقطع يعني عليها البصل بقى والحق. جبت المكرونه هي يعني بقى لها شهر بصراحه بس ايه قلت نستفيد بيها البصل والصلصه بتاعتنا كل حاجه هنا انا عندي هنا كارفور هنا محطوط وخلينا نتفق اتفاق يا جماعه عشان ما نهدرش في المكونات هنعمل كميات بسيطه يعني الوصفه ناخد تاخد من 2 3 كيلو بتاع هنزود قوي دي اللي هنعمل فيها بص بقى بص الحركه بقى بص الحركه دي العب فير انا في السلسله دي والله بس س... خلينا نقول ايه نقطع قطعه بصل احنا هنقطع البصل افقي بالطريقه الاسيويه هو كنا بنقشر البصل الاول طب انا بقطعه بصراحه وبعد كده اللي يطلع ايه نجرب كده ايوه مش هنزود قوي فيه برضه يا رب ما بس عشان هبدا بربر بر نحط بقى البصل ده على جنب نعمل ايه بقى دلوقتي دلوقتي بقى جيت الصينيه بقى الصينيه دي نحط فيها ايه ناخد كم مكرونية ناخد كم مكرونية اسباجيتي اوكي هنغري ايه الهبل ده استنى ليها طريقه معينه في الفيديو ليها طريقه معينه عملتها ازاي lets make an oven baked spaghetti اه عملتها كده وامسك كده المكرونه هنعملها اللي هو كانت بتعمل كده اسباكيتي. اسباكيتي. اسباكيتي. عملت ايه تاني الاخت بقى؟ الاخت قامت جايبه علبه صلصه صارف. صارف انا ولا هي حاطت البصل الاول ولا الصلصه؟ مش فارقه. يا رب بس تطلع حلوه، ريحه الصلصه حلوه والله. ايوه. ننزل كده عليها يا ولا يا كيو يا جامد. كان أنا في ال شيف يا العالم يا لا يخرب بيت اهلك يا لي. ايوه ايوه. اها. ممكن نلايط برضه المكرونه دي تتشط من عندي بقى تتشط كيو بقى اللي ايه اللي هتفهمها بقى معايا بقى بصوا المكرونه ايه احط كمان شويه المفروض ان هي قالت مورينيرا تو <تصفيق> انكوك مورينيرا لا حاجه كده صوص المفروض ده صوص ايطالي بس هو شبه الصلصه تبقى ده كده ننزل بقى بشويه البصل بتوعنا الجمال يا ست الكل انزل بالبصل كده ايه على الوش كده ترنشات ترنشات ترنشات بحيث ان يدينا منظر لطيف في الاخر منظر لطيف ونديب دينا منظر لطيف اني اسند دي برده عشان نوزع البصل كده شويه الملح بتاعنا هي إيه قالت ايه نحط ملح ايوه يا فنانين يخرب بيته ايه ده مفيش ملح طلع بره الصينيه الله هو مستوي رشينا شويه الملح كانت عايزه زيت ثانيه واحده اجيب زيت وجايين بص يا جماعه اخر بق زيت اهو سقطت اجيب زيت بصراحه اخر بق زيت بس والله ما فيه تبقى شويه زيت نركز واحنا بنحط زيت ايوه رش يا باشا بص لازم يا جماعه برده تكون دائريه كده يعني عملناها زي الفيديو بالظبط <تصفيق> بصوا يا جماعه حلقات البصل مع ام ام الب... البتاع الب... كده احنا نكون خلصنا المكرونه دلوقتي المكرونه محتاجه تخش الفرن فانا قررت ايه احنا نعمل الطبخه الثانيه اللي محتاجه تخش الفرن ندخلهم هما الاثنين الفرن مره واحده خلينا نشوف الطبخه الثانيه المكرونه دي كانت حاد خلينا نحل بقى طبخه ثانيه حد بعتلي على الانستغرام دي المفروض ان انا بعمل ايه بحط الاول ام ان امس جايبينه يا باشا جايبينه اه يا باشا بروح مبد عليه بالطين وبعد كده بحط عليه كيكه فانيليا جايبين كيكه فانيليا انا نسيت اجيب كيكه فانيليا ولا جايبين كيكه فانيليا؟ <تصفيق> <متاز> وبعد كده ايه اقعد اهربد اهربد عجن وبعد كده احط ايه ورق بتاع ماشي ممكن احطها في الفرن 15 minutes طيب 15 minutes يعني نحطها حوالي ثلاث ساعات في الفرن بهزر طبعا نفتح طبعا الايه نمسي طبعا على الايه بحيث ان احنا نخلص المقادير قبل ما نستخدم المقادير هي عملت ايه بقى عشان انا نسيت هي اه فضه الام بعد كده ايه نكسر عليه بيتين كله جاهز <تصفيق> ماله الرياكت ماله <مانو> الرياكت <تصفيق> كده كسرنا البيض على المن... انا مش متفائل وبعد كده ايه نفتح الفانيليا كيكه ننزل شويه كده كفايه كده ولا ننزل شويه كمان يلا مش عارف هي ما بتتمكزش ليه والالوان بدات تخش في بعض واحنا كسرنا كم بيضه يمكن محتاجين نزود دقيق اوكي احنا زودنا دقيق يا جدعان دلوقتي زودنا وبدا الشكل يبقى لطيف طب نمكس بقى كده يا باشا بقى الشغل ده كله هو ليه دي بيختفي جماعه اللون بقى غريب قوي بقى. بصوا يا جماعه اللون بقى عامل ازاي هو ده طبيعي نزود دقيق تاني اظن ان كده بقت بتزايق مش كيكه نقعد بقى ايه نلعب بقى في الحاجات دي كده بقى ايوه هناخد يا باشا كده احنا كل حاجه اهو بص يا جماعه بقى قطعه واحده اهي طب يا جماعه انا المفروض ان انا مكست وسبت العجينه شويه كل ما ازود دي برضو يفضل نفس المنظر الفضائي ده لونه اخضر وشكله غريب واللي انا مستغربه ان الام ان دي هي لون الوان كتير ليه هو اختار اللون الاخضر ده الشكل النهائي ومش يعني انا شايف ان هي دي الطف حاجه عرفنا نطلع بيها لحد دلوقتي قعدت جبت صينيه استخدام مره واحده عشان ايه ملوته ما تلنيش محتاجين بعد كده ورق زبده بس انا مستغرب المنظر الفضائي اللي انا شايفه ده منظر ورق الزبده اهو نحط بقى نعبي ايه نعبي بقى جوال ايه كيكه الفضائيه اللي احنا عملناها دي محتاجين نقطه زيت عشان برده الكيكه ما تلزقش نديها نقطه زيت ننزلها يعني اغرب شكل كيكه شفته في حياتي بس والله انا متفائل يعني الريحه حلوه طب يا جماعه ده قلبه في شكل عرفت اطلع بيه بصراحه المنظر اللي انتو شايفينه ده، صدق انا لحد دلوقتي انا مش لاقي اجابه على سؤالي، ليه الكيكا هل الكيكا دي شخصيتها قويه هي بتختار اللون اللي هي عايزاه؟ يعني الامينيمز المفروض في الوان كتير، اشمعنى اختارت الاخضر؟ خلينا دلوقتي بقى نروح نحط المكرونه والكيكا في الفرن. <تصفيق> يا جماعه المكرونه والكيكا خلصوا. عايزين نجربها بقى. والله انا متفائل، بص يا جماعه شكل ال يا جماعه شكل المكرونه عامل ازاي؟ معلومه يا جماعه انا كنت نسيت احط مايه سخنه، حطيت مايه سخنه قبل ما احطها في الفرن. طب يا جماعه دلوقتي احنا المفروض هنجرب الكيكه ونجرب المكرونه، تم بقى اول طبخه نطبخها في القناه، المفروض نقلبها الاول نقلب المكرونه الاول الغريب ان هي طلعت مكرونه فعلا، يعني الغريب ان هي فعلا طلعت مكرونه فعلا، دلوقتي بقى هنجرب المكرونه ونشوف فعلا هل الطريقه دي اعتمد عليها ولا ان هت... مش هتفرق مش عارف بصراحه، بس لو كده تبقى طريقه لذيذه والله. والله مستواك شكلها مستوي كويس. المكرونة بالصلصه فعلا البصل كمان مديها طعمه حلو والله عارفين بقى لو كنت ركزت على التوابل بس متوقعش ان انا تطلع اكل بس والله ما توقعتش ان يطلع ان يطلع على اكل والله والله جميله والله حلو تقييمي لاول رقبه عملناها في القناه 6 من 9 يعني سيبك انه طعمها حلو انا متوقعش اصلا ان هي تشتغل معانا نجرب بقى اللي انا متفائل بيها وحاسس ان هي هتعمل شغل وهي الكيكه ده يا جماعه منظر الكيكه اللي طلع معانا بسم الله ما شاء الله الله اكبر ما اتحرقتش وده في حد ذاته انجاز ونفشت سنه انا مش عارف نفشت سنه لا في بيكنج باودر ولا في نيله لا حطينا نيله ولا حطينا البتاع ببركه مشيت معانا بالبركه هي كده عشان سلكان يا جدعان والله ده الفيديو ده يوصل 40000 لايك الفيديو ده يوصل ل الفلات انت شفت يا جماعه التجارب اللي انا بعملها ايوه جبنا طبق اهو راح ايه؟ هنسوي الكيكه استنوا بس لا وايه طلع شكلها مش قبيح يعني انت واخد بالك من المنظر يعني ايه هي احنا مهتمناش بالشكل قوي اي نعم اهتمينا بالجوهر ايه خلصنا البيضه في ام البتاع يا ترى بقى الايه الله جامد وادي الشكل النهائي للكيكه الفضائيه بتاعتنا احنا ممكن برده نشيل الاطراف دي عشان يبقى ايه شكلها لطيف شويه نحسن من شكلها شويه ايه ده في ناس جوه الكيكه يعني ممكن ايه بصوا يا جماعه المنظر من الجنب كده بصوا بصوا بصوا حتت ال يا سلام حتت الامنيمز نجرب بقى بصوا يا جماعه الامنيمز تقريبا اتحرق جوه الكيكه بس نجرب بتاع مش مهم ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ربنا كان ايه؟, إيه؟ ربنا طعمها فظيع، ليه كده؟ بجد اللي جربها يقول لي على انستغرام، يعني سبتها 15 دقيقه بالظبط، حطيت الكيك، حطيت الفانيليا كيك السريع ده، وحطيت عليها بيضه ومسقط ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، لا انا عملت، ما عملتش حاجه ايه؟ انا عملت، انا تعبت في الكيكه دي، لازم تجربوها، بس النصيحه مني بقى انا استخدمت الامينمز اللي هو بالسوداني، لا ده, ده انا هسهر عليها دي النهارده طب يا جماعة المفروض الطبخة اللي بعد كده هي طبخة ناس بعتتها على الانستجرام بس هي طبخة غريبة شوية. المفروض إن احنا هنعمل مكرونة من المكرونة. أنت متخيل؟ video, احنا نقدر نعمل مكرونة من المكرونة. أنا عارف الواد ده بيزعق فالوصفات بتطلع معاه صح بيكذب. فيديو <تصفيق> الفيديو ده هنعمل باستا من الباستا، دايما أيوة احب انا, أنا الذكاء ده. الوصفه دي هتفيد الناس اللي ما عندهاش مكرونه او البلد بتاعتهم ما فيهاش مكرونه والسوبر ماركت ما فيهاش مكرونه، فانت هتعمل ايه؟ هنعمل مكرونه ازاي؟ هنجيب مكرونه وهنعمل منها مكرونه، يالا ذكاء. انا احب الوصفه دي ذكيه، انا احب الذكاء على فكره، الواد ده ذكي على فكره. <تصفيق> We have turned our spaghetti into flour. Pour your flour out onto a clean surface. Grab an egg and we'll crack it right in the center. Use your fork to just mix together. Start kneading this together to form a nice dough. Keep on rolling. I'm gonna use a pasta cutter. and Now we're going to cook this كده وكده نكون عملنا الباسطه بتاعتنا انا متحمس قوي الافكار الذكيه دي انا بحبها تفضل فعلا هنعرف نطلع مكرونه من المكرونه هنحتاج خلاط جيب الخلاط كده انا احب انا الوصفات الذكيه دي انا احب الذكاء يا سلام عليك يا بو يا سلام طب ده كسره ازاي ده؟ على الخلاط انا مش عارف اللي بيعمله ده ايه؟ طول عمري نفسي اعمل مكرونه من المكرونه يعني اللي انا اعرفه إن انت المفروض تتعمل حاجه موجو... مش موجوده من حاجه موجوده انا اعمل حاجه موجوده من حاجه موجوده اصلا ده انت عبقري يلا كده بقى احنا حطينا مكرونه في الخلاط بتاعنا ربنا يستر لو لقيته هيزمزق معايا هنروح نجيب ميه <تصفيق> <مع> <مع> ده احنا نزود ميه ارعندن يا جماعه احنا عملنا سموذي مكرونه و... وايه الغباء اللي انا بعمله ده ده سموذي مكرونه يا جماعه وبعدين مش بيتضرب يعني بصوا ده كدابه على فكره وانا عامل مكرونه من مكرونه ليه ما انا, ما أنا عندي مكرونه اصلا مش فاهم انا الغباء ده انا اتعصبت والبتاع مش عايز تضرب وجبت الخلاط وجبت مكرونه وب... يعني انا عايز اطبخ مكرونه من المكرونه ريحتها مكرونه ده يا جماعه الفكره دي فاشله ما حدش يجربها ما حدش يجربها يا جماعه انا كل الشهر اروح المطبخ واجي الموضوع ده متعب جدا والله والله الفيديو ده لو جاب 40000 لايك والسلسله دي عجبتكم احنا نعمل مطبخ هنا بقى لكم مطبخ هنا ما تقلقوش طب يا جماعه الطبخه اللي جايه بتاع غلبانه ما لهاش ذنب في الحياه اسمها الاندومي اتعملت مع كل اصناف الاكل يحط جبنه نستو مع الاندومي يحط شيتوس اللي يحط شوكولاته بقت في كائنات بتتمكس مع الاندومي دلوقتي اقول النودلز فين من الاندومي كل ما افتح فيديو بيقول لك آه كل ما افتح اي فيديو الاقي واحد بي بيقول لك لقيت ايه في الاثنين كله مع بعض انا كل شويه الاقي واحد جايب النودلز وراح قالب معاها اي حاجه عنده لو عنده سنجاب هيمكسه مع الاندومي النهارده يا جماعه جربت جرر... انا جربت اكرر انا جر... جربت اكرر وصفه كربت اكرر جربت اكرر و... النهارده يا جماعه انا جربت اكرر النهارده هنجرب الاندومي من أكثر الحاجات اللي كانت عاملة قلق على التيك توك الفترة اللي فاتت هي الاندومي بالشيتوز. بتوع التيك توك بيموتوا في الاندومي، أي هما بيتغذوا على الاندومي بس، هما ما بياكلوش أي حاجة تانية غير الاندومي. ايه تيك توكر لازم يجيب اندومي ويمكسها، هما بيجيبوا أي حاجة ويمكسوها وبتطلع حاجة عظمة في الآخر. جبت مية وسخنتها وحطيت فيها الشيتوز لحد ما ساح كده وبقى شبه العدس. بعد كده حطيت جبنة مثلثات يطلع منها حاجة كويسة وده كان شكلها، بعد كده حطيت على علشان ده بيذوق <تصفيق> طعمه كويس قوي بس هي طعمها حلو جدا بس هي بصراحه بصراحه تقيله طيب طيب يا جماعه دلوقتي يا جماعه احنا المفروض هنحتاج ايه هنحتاج اندومي وهنحتاج شيتوس وهنحتاج جبنه مثلثات عملت حركات مونتاج هروح اعملها واجب بسرعه عملنا ايه كل اللي احنا عملناه ايه احنا جبنا جبنا ميه غليناها سقطنا فيها كيس شيتوس وبعد ما سقطناه قعد يغلي كده لحد ما بقى عدس فعلا بعد كان نزلنا بكيس الاندومي بعد كده نزلنا انزل بقطعه جبنه نست واحده نزلت بقطعتين جبنه نستو بعد كده قعدت تغلي لحد ما ظهر الطبق اللطيف اللي قدامنا ده يعني انا اول مره اشوف اندومي ب... باللون ده هو لون حلو بس الطعم ايه بقى ما اعرفش لسه طبعا ما حطيناش طيب التوابل ما اعرفش نحط شطه والله ما بحبش الشطه <تص> دايما بقع في الفخ ده نحط التوابل تمام حطينا توابل معلومه يا جماعه انا بحب الاندومي اللحمه جدا ما اعرفش برده الناس اللي بتتفرج عليا بتحب اندومي اكتب لي تحت في الكومنتات تقريبا الاندومي اللحمه ده سمعت ان هو مش موجود في السعوديه يعني موجود في مصر بس طب يا جماعه ده شكل الطبق نقلب بقى الفته اللي احنا عاملينها دي يا ترى بقى الاندومي بالشيتوس بالتوابل بالجبنه انا شامم ريحه جامده بصراحه مش عارف بقى التيك توك ده قصته بقى طب انتوا وانت برضو لو لقيت طبخه غريبه ابعت لي الفيديو ما تبعتليش الطريقه ابعت الفيديو عشان انا ما بفهمش من الكلام بس انا ممكن اسقط حاجه يعني انا بشوف فيديوهات وب تخيل بقى انت تقول لي ابعت لي الفيديو اللي على التيك توك يعني لقيت اكله غريبه عايزنا نجربها انا بقى نجرب كده يا هرطره هيطلع طعمه عامل ازاي لكن انا قعدت ابرم ابرم في الاخر طلع الحبه مش فاهم ايه اللي حصل لا الطياره دي داخله بق مين الله <تصفيق> جامد يعني انت حاسس بطعم الشيتس والجبنه وارجح كمان تزودوا الجبنه قوي جد لا احنا ابدعنا الفيديو ده والله لا لا, لا انا منبهر والله تاريكوا عمالين تعملوا تاريك العيال عايشه على الاندومي او تاكل حاجه تانية ليه اجيب لك كيس اندومي ب 3 جنيه وعلى كيس شيتوز بخمسة 5 لك حتتين نستو واودي تدفع تاكل ليه حاجه تانية صحيح ده لا جامد والله ايه الحلاوه دي طب يا جدعان عشان انا عندي جلسه تنظيف الطبخ ده متعب قوي والله طب يا جدعان كانكوا خلصنا فيديو النهارده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه بيعرفني اذا كنا نكمل في السلسله دي ولا لا كان معاكم محمد كيو الفيديو الجاي سلام وانا كنت شايفين انتينال بقى